Hallå allsamen. Detta är en del av sällskapet Autodox videoinstruktion om hur man byter bilddelar. Börja med dina Skru på undertext för att kunna se på denna videon. Tack. Verktygene du trenger for å bytte. Ikke gå glipp av våre nye, interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bild Vi legger ut nye videoer hver uke. For å få mer informasjon, sjekk beskrivelsen under video. <trykning> Se bestegers nedanfor for for lenker til nettbutikken vår hvor du kan kjøpe reservedelene. AUTODOCnn Оn Kro ironiker og jobber kan abonner av 눌러 Supposta mønner CH 17. Timmer ng Nr. H7.